السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حبيت أشرح طريقة تهكير Clash of Clans وأوضح الطريقة السابقة اللي شرحتها وحذفت الفيديو اللي كثير من الناس ما ما صارت وياهم وسبب ذلك هو التاون هول لازم يكون ستة وفوق ما يصير تاون هول خمسة واربعة وثلاثة واثنين واحد هذول مستحيل يزيد الجواهر الا تاون هول ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة واداعش فقط هاي الطريقة انه تدخل على اي متصفح وتنسخ الرابط اللي راح احطلك جوا الفيديو بعد ما تطلع الصفحة هذه راح تطلع لك واجهة نفس هذه دخل اسمك اسمك اللي مسجل بي بكلاش بعدين تنزل عدد الجواهر اللي تريدها ما يصير الجواهر تعبر من عشرة آلاف جوهرة في كل مرة هاي من عندك شركة ماتريد، هاي أيضا شركة ماتريد. بعدين ادوس هنا راح يبحث على اسمك. الآن يزيد الفلوس والأكسير والجواهر هسه تضغط هنا هسه بعد ما دخلنا هذا الصفحة اول قطعة ادخل ايميلك اللي مسجل بيه الكلاش اللي مرتبط عليها قريتك وبعدها ادخل الباسورد جوا الان تضغط على كليك هير من تطلع هاي الصفحة تطلع منها تسجل طلبك هسه حاليا طلبك تسجل طلبك تسجل وكم ساعة مثلا ساعة ساعتين وراح تصلك الجواهر سوي قبول وراح تنشحن جواهرك بالعدد اللي انت كاتبه